Reacția lui Benjamin Netanyahu la întâlnirea cu Viorica Dencil i-a exprimat aprecierea fac de decizia Mutrii ambasadei. Prim-ministrul Viorica Dencil a avut, la 25 aprilie 2018, o întrevedere cu omologul său israelian. Benjamin Netanyahu, în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în statul Israel Netanyahu a salutat decizia guvernului de la București de a iniția un memorandum pentru mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Prim-ministrul Netanyahu subliniere i-a exprimat aprecierea fac de decizia Guvernului Român de a elabora un proiect de hotărâre privind inițierea transferului ambasadei Române la Ierusalim. Subliniere a salutat declarațiile pre dintelui Parlamentului în sprijinul acestei iniative, Se arată pe contul de Twitter al premierului israelian.